السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب كلكم تكونوا بخير بعتذر عن التأخير اللي حصل في الفترة اللي فاتت دي بس كان عندي شوية شغلة كده فما كانش في وقت يعني أه رجعنا النهاردة واول حاجة هنعملها ان احنا هنحمل البرامج الخاصة بالكورس الكلاسيك كنترول اللي احنا شغالين فيه هندخل على موقع جوجل نكتب هنا جوجل دوت كوم بعد كده الموقع بتاعنا بي secrets تمام هنفتح الموقع بتاعنا اللي هو ده plcsecrets.com تمام فتح معانا الموقع آخر موضوع عندنا هتلاقيه تحميل اسطوانة برامج الكلاسيك كنترول دي في الاسطوانة دي انا حطت لكم اكتر من برنامج اول حاجة الاوتوميشن ستوديو بي سفن اللي هو اللي هيشتغل مع الأربعة وستين بت بدون مشكلة تاني موقع اللي هو تاني سوفت وير اقصد اللي هو ال سيميو بعد كده سيميو ريلي ده علشان الناس اللي عايزة تشتغل على الاندرويد او على التليفون بتاعها بعد كده برنامج اكتس تمام دول اهم واشهر اربع برامج في شغل كلاس كنترول عموما فخلينا كده نشوف هنعملهم داونلود ازاي تمام هتلاقي هنا كلمة داونلود نضغط عليها هيقولك يجب طلب حق الوصول ده تمام اللي هتعمله ان انت هتكتب اسمك إبراهيم الخطيب تعمل طلب الدخول تمام كده هيوصلني رسالة من حضرتك ان انت عايز تدخل او عايز البرميشن علشان تعمل داونلود للسوفت وير ده تمام تمام انا كده وصلني رسالة من حضرتك انك عايز تعمل داونلود للبرامج تمام هيجي لي الرسالة وهقول لك تمام انت تقدر ان انت تحمل البرامج دي هيجيلك ايميل ان انت تقدر تحمل البرامج دي مفيش مشكلة تمام بعد كده هتروح تعمل للسوفت للسوفتوير ده مساحته خمسة بعد ما عملنا داونلود للأسطوانة بتاعتنا هتنزل على هيئة وينرر كده تمام اللي هنعمله إن احنا كليك يمين وهنعمل اكستراكت هير كده معانا الأسطوانة اهي لما تفتح الأسطوانة هتلاقي الأيكون دي اللي هي مكتوب عليها كلاسيك كنترول سوفت دي هتفتح حلو جدا هتلاقي عندك الاكت- الاي او الاكتس الكاد اي سيميو سيميو ريلاي اوتوميشن ستوديو ماشي لو دخلنا على اكتس ده هتلاقي ان هو بيقولك انستول ده سوفت وير وده بي دي اف بيتكلم عن السوفت وير وده الموقع بتاعه حلو جدا اول حاجه انستول ده سوفت وير هيفتح لنا الوينر فايل ده بيحتوي على برنامج الاكتس ده كده الباسورد اللي حضرتك هتفك بيه الضغط بتاع ال بتاع البرنامج يعني احنا نخده كوبي وهنقول له سيت اب لو حطينا الباسورد هيفتح معانا تمام مفيش مشكله بس هو بيقول لي ريبير ولا ريموف علشان انا اصلا اريد مسطبه عندي تمام البرنامج ده نكست نكست مفيهوش اي حاجه عايزين نرجع الصفحه اللي فاتت هننزل على اللوجو ده نرجع الصفحة اللي فاتت عندنا هنا كاد يو انستول ذا سوفت وير نفس القصة ادي ده كده الباسورد البرنامج ده كده بيتسطبش بس هو بيطلب منك باسورد هنا اهو الباسورد ده فين في الملف ده اللي هو اربعه تسعه سته اتنين كده تمام كده البرنامج فتح ونقدر نشتغل عليه مفيش مشكلة كده ده تاني برنامج وده كده بي دي اف لو ضغطنا عليه يفتح بي دي اف بيتكلم عن البرنامج ده نرجع تاني سيميو ريلاي البرنامج ده هتعمل له داونلود تمام لان هو بيشتغل على اندرويد يبقى تعمل له داونلود وتحطه على الموبايل بتاع حضرتك وده كده البرنامج كامل النسخة اللي هي فيها فيها كل الأوبشنز مش النسخة اللي هي مش كاملة لو ضغطنا على داونلود دي هيدخلنا على موقع جوجل درايف تمام نقدر نعمل له داونلود بدون مشكلة تمام نرجع بعد كده اوتوميشن استوديو ده كده الاؤتوميشن ستوديو برضو علشان كبير مش هنقدر نحطه في الاستوانة فهنعمل له داونلود هو عبارة عن 3 بارت بارت 1 بارت 2 بارت 3 وده كده دوكومنتيشن بيديك الاوفر اول فيو عن الاؤتوميشن ستوديو لو حابب تقراه لو ضغطنا على داونلود بارت 1 خلاص بيعمل معنا داونلود على طوله فيش مشكله اكسيت بارتو برضه بيعمل معانا داونلود بارت 3 برضه بيعمل معانا داونلود تمام طيب لو انا عايز اعمله داونلود بالبرنامج بتاع الانترنت داونلود مانجر بعمل ايه باجي هنا كده بضغط شايف كده لما الموز يتغير معايا العلامة الهند دي أضغط كليك يمين يا إما هاخد ترانسفير داونلود تو إي دي ام دي أو لو مش لاقيها هلاقي كوبي لينك ادرس تمام كوبي لينك ادرس ومن كوبي لينك ادرس دي هفتح الانترنت داونلود مانجر بتاعي له اد ار ال تمام كده هتلاقيه هو أصلا اوتوماتيك بس اهو احنا خدنا كوبي نعمل له بيست اهي اوكي هنلاقيه بيجيب لنا معانا الداونلود نشوفها برضو في ال part 1 و part 2 اهو هو جابها المرة دي اوتوماتيك لو ما جاتش اوتوماتيك بالطريقة اللي كليك عليه تاني كوبي لينك ادرس وبروح افتح الداونلود مانجر وقل له اد يو ار ال وقل له بيست او كنترول في تمام هيحمل معانا بدون اي مشكله تمام يا ريت الناس كلها تحمل الاوتوميشن ستوديو سبعة ده لان ده اللي احنا هنشتغل بيه الفتره الجايه تمام وادي الصفحه الرئيسيه ده برنامج الونر لو حد محتاجه قلت احطه اهو لما بنضغط عليه بيعمل انستول معانا على طول بس كده احنا عملنا اول اول اصدار من الاسطوانه دي ان شاء الله مع الكورس هتلاقي الاسطوانه دي هتتحول كلاس كنترول مع البي ال مع الاتش ام اي بحيث ان احنا في النهايه نعمل اسطوانه يكون فيها كل برامج الاوتوميشن اللي في السوق لان البرامج دي كتير جدا وبتعمل مشاكل مع الناس علشان تلاقيها اتمنى الدرس يكون عجبكم واشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله